Stres kod pasa je vrlo čest problem, a radi se o negativnoj emociji koja može imati posljedice pozdravlje psa. Potrebno je pomoći kućnom ljubimcu da se lakše nosi sa stresom kako bi bio zdraviji i sretniji. Kako? Top 6 tehnika kako riješiti stres kod pasa. Prva tehnika glazba za pse. U posljednje vrijeme sve popularnija tehnika smanjivanja stresa kod psa je glazbena terapija. Naime, glazba za pse koristi umirujuće i opuštajuće tonove koji odraćaju pozornost psa, smiruju živčani sustav i smanju brodkucaja srca. Iako glazba za pse djeluje različito na individualnog kućnog ljubimca, mnogi vlasnici pasa diljem svijeta navode kako ovi tihi i umirujući tonovi pomažu njihovim kućnim ljubimcima. Druga tehnika, igrajte se i vježbajte sa psom. Fizička aktivnost dokazano smanjuje stres. Ovo je najbolja prirodna tehnika smanjivanja stresa kod pasa. Trening će pomoći psu fizički i mentalno te vam svakako preporučujem da vježbate sa psom. Treća tehnika, napravite sigurnu zonu. Ova tehnika može znatno pomoći u prevenciji stresa. Sigurna zona za psa uključuje njegovo posebno mjesto gdje se osjeća sigurno i ugodno. Najčešće se radi u mjestu gdje pas spava. Primjenjuje se za perioda vatrometa, grmljavina, zabava i sl. Četvrta tehnika, odaberite kvalitetnu hranu. Kućnom ljubimcu je potrebna kvalitetna hrana za pse koja je dobro balansirana i kompletna kako bi zadovoljila njegove nutritivne potrebe. Loša hrana za psa može imati razne posljedice pozdravlje psa. Najčešće se radi o probavnim smetnjama. Zdravstvene tegobe gobe izazivaju anksioznost i sres kod psa. Peta tehnika, maknite ili polagano upoznate psa s triggerima. Kada je uzrok sresa kod psa određeni predmet poput osjesavačak, tada imate mogućnost maknuti taj predmet iz kruga psa ili ga pak polagano upoznati s ovim predmetom. Pas mora uvidjeti da mu predmet nije prijetnja. Kako? Slijedite ove korake, stavite na usisavač, poslosticu za psa, polako smanjite udaljenost. Pričekajte da pas makne poslosticu, pod njuši i upozna ovaj objekt i ako se odlučite možete uključiti dalje od psa objekt. I šesta tehnika, lijekovi. Kao i za ljude, postoje razni ujekovi koji se koriste u svijetu za smirenje psa. Ovisno o savjetu veterinara ujekovi se uzimaju po potrebi. Želite li vidjeti više? Kako biste vidjeli više pogledajte članak koji sam izradio za vas u kojem detaljnije opisujem problem stresa kod pasa i kako ga riješiti. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav.